Ωρνεα άγρια. ο στρούθο καμελος μέγιστον ώρνεον έστιν, ο τρόχιλος ελάχιστον, η γλαουξ αισκρότατον, ο έποξ ρυπαροότατον, οτι εν τόαι κόπρο τρέφεται, και ρυνδάκε σπανιότατον, ο φαζιανος, ο τίς τέτριξ κόφεε, απαγέεν, Περδικς, σκολάπαξ, κύχλε, εις τα τον τραπεζδόν αρεσκευματα τίθενται. Εν τοις λοϋποίς τα εξερατότερα εστιν χώ πανύχιος γέρανος. στενάζδουσα δουσα τρουγόν, κόκυξ, φάτα, δρουοκολάπτες, κρόταλος, κόρωνε.